ليش بتعملوا إيه؟ انت مكذبني ومش شطح دول طب انا هثبت لك ان انا عندي انتماء أنت لسه أشي طب روح الفالن الزرقا يكسب بعد التسعين أحمر أبيض مش فارقه لو حتى لا مين